A közületek biztosan ismerik a nem nagyon mérjük egymást a falakkal kiállítás plakátját. Bár kifejezetten figyeltünk arra, hogy ne legyen felismerhető ki van rajta, nektek elárulom, hogy engem ábrázol. A velem készült fotósoradat központi témára a lépcsőket választottuk. Ma este elmesélem, hogy ez a hétköznapi tűnő tárgy, hogy alakította az életemet, és hogyan döbbentett rá a saját felelősségemre azzal kapcsolatban, hogy egy olyan világban éljünk, ahol a lépcsők senkit nem akadályoznak abban hogy a életet élhessen. Már akkor megtapasztaltam, hogy néhány lépcsőfok mennyire bonyolultá teheti az életemet, amikor általános iskolába kerültem. Nem csak az épületbe való bejutás jelentett volna itt minden nap próbáló feladatot, de az épület kialakítása miatt félemeletekkel is gyakran meg kellett volna küzdenem. Miután bevizonyítottam, hogy helyen van az integrált oktatásban, végül magántanulóként végeztem el mind a nyolc osztályt. Középiskolásként azonban már nem jöhetett szóba a magántanulóság, és vágytam a velem egy korvak társaságára is. Beiratkoztam a közeli gimnáziumba, itt ugyanis szintén nem volt lift, az igazgatónő azonban nagyon segítőkész volt, mindig figyelt arra, hogy a földszinttel legyen az osztályunk. Az itt töltött négy év alatt így nem sok konfliktuson volt a lépcsőkkel, leszámítva a beiratnál található néhány lépcsőfokot, melyet azonban néhány segítőkész sző. Az első pár hét alatt áthidalt egy rámpával. Ez volt az első alkalom, amikor a kedvem kezdtek el akadálymentesíteni egy épületet. Akkor még nem tudtam, de ez visszatérő jelenség lett az életemben. Érettség után nemcsak a tanulmányain terén történt jelentős változás. Felvettek pszichológia szakra, de a családtól való függetlenedés terén is mérföldkőhöz érkeztem. Zana megyéből származom, az egyetemet azonban Pécsett kezdtem el, így 19 évesen kollégiumban költöztem. Édesanyám az első hetekben már volt, ezt követően azonban elkezdtem kialakítani a saját, önálló életemet. Bár mindenki bíztatott, hogy az egyetemi évek életem legfelhőtlenebb időszaka lesz, a Pécsen töltött időszak a legkevésbé sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A tanszékünk egy egyébként épületben kapott helyet, ahol csak a csoportársaim. Hogy az egyetemen dolgozó szociális munkások segítségével tudtam közlekedni az, egyet az emeletek között. A képzés utolsó évére egyre jön frusztrálóbbá vált az állandó kiszolgáltatottság. Egyre nehezebben viseltem, hogy másoktól függ, hova és mikor tudok eljutni. Ekkor döntöttem el, hogy a mesterképzést Budapesten szeretném elvégezni. Ez nagyon vonzó lehetőségnek tűnt, meg hát az is köztük, hogy 23 évesen felköltözni, az egyetemre is itt tölteni az egyetem éveket, elég menő. Az eltem minden igényemnek megfelelt, itt lépcsőben is sokkal kevesebb volt. Csak a büféig kellett eljutnom, és onnan már egy rözoga öreg lepítette a megfelelő teremhez. Ugyan évekig lobbiztam egy új liftért, ennek az előnye is sajnos én már nem javasztem, azután nem jövő évfolyamok, azonban szerencsére igen. Most arra komoly rutint szereztem abban, hogy hogyan kell különböző épletek akadálymentesítését kiharcolni. Némelyik küzdelem igen időigényes, de ilyenkor mindig inspirál a tudat, hogy nem csak a saját mindennapjaimat, de mások életét is könnyebbé teszik ezek az afro, de annál fontosabb sikerek. Az egyetem egy akadálymentes kollégiumi szobát is ígért, ennek a kialakítása azonban tűzvédelmiakokból meghiúsult. Sokkoló volt ekkor szembesülni azzal, hogy egy mozgássérült fiatalnak, ha nincs elegendő pénze az, hogy saját lakásban jön, gyakorlatilag semmilyen lehetősége nincs arra, hogy vidékről a fővárosba költözhessen. Ettől a pillanattól fogva tudtam, hogy aktívan szeretnék tenni azért, hogy az ánulak hatás mindenki számára hozzáférhető legyen, és ne a szerencse, hogy a személyes kapcsolatok határozzák meg a lehetőségeket. Magam is csak a szerencsének köszönhetem, hogy beköltözhettem egy akadálymentesen kormányt lakásba, ahol én már hetedik éve élek. A amelyet meg egyik épületét szintén miattam a akadálymentesítették, már azzal a konkrét szándékkal kezdtem meg a tanulmányaimat, hogy ezért a célért dolgozhassak majd az ott megszerdett tudással. Egészen 2016-ig azonban nem találtam társakat ehhez a küzdelemhez. Ekkor csatlakoztam az önálló alapni közösségben Én Répeteli Aktívutatáshoz, melyet a közéletiskolája hívott életre. Kutatótársaimmal arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy mozgássérült ember önállóan élhessen a ma Magyarországon. Ennek a folyamatnak a során döbentem rá arra, hogy érintettként nem csak lehetőségem van ezért a célért dolgozni, de kötelességemnek is érzem, hogy cselekedjek, és így váltam aktivistává. 2017-től már önálló érdekvédelmi csoportként működünk, két fő területre fókuszálva az önálló lakhatásra, és az akadálymentes temelk Büszkék vagyunk arra, hogy minden nap aktívan teszünk azért, hogy a mozgáskor adott emberek szabadabban mozoghassanak az őket körülvevő világban. A nekünk köszönhetően kezdődött el számos közösségi tér, például a Budapesti Aurora vagy a Gólya Akadálymentesítése. Munkánk kevésbé látványos, de ugyanilyen fontos része az is, amikor háttérkutatást végzünk, jogszabályokat értelmezünk, vagy javaslatokat dolgozunk ki. A tevékenységünk hozzájárult ahhoz, a tavaly megszületett megállapodáshoz, melynek értelmében a 3-as metro összes állomása akadálymentes lesz a felújítás végére. Továbbra is figyelemmel kísérik a felújítás folyamatát, hogy valódi akadálymentesítés történjen, emellett újabb érdekérvényesítő kampányokat is tervezünk azon álló lakhatásért, és egy rugalmas, támogató szolgálati rendszerért. Hiszünk abban, hogy az önálló lakhatás, mint az önrendelkező élet alapvető feltétele mindenkit megillet. Senkinek nem lenne szabad arra kényszerülnie, hogy élete végéig a szüleivel éljen, vagy jellemzően idősek számára fenntartott intézménybe kelljen költöznie, csupán azért, mert nincs más, elérhető akadálymentes hatási lehetőség. Hiszünk abban, hogy a megközlekedésnek mindenki számára egyformán hozzáférhetőnek kell lennie. Hiszünk egy olyan világban, ahol minden mozgássérült ember szabadon mentheti el, hol és hogyan szeretne élni. Bár kerekesszékben ülünk, a képzeletünk számára nincsenek akadályok, és minden nap aktívan teszünk azért, hogy ez a világ megvalósulhasson.